Sorina Pintea, anunte ultimor după ce protestele au revenit, În cercuri disperate ale ministrului pentru a gestiona criza. Sorina Pintea, spune ce i-a chemat la discuții pe managerii spitalelor unde angajații au declan sublinierea proteste din cauza diminuării sporurilor, ea afirmând ce trebuie aplicat o lege, iar prin această lege au existat subliniere major importante ale salariilor medicilor. Am chemat managerii să avem o discuție cu managerul spitalului Bagdasar ar să m-am întâlnit subliniere i revizuit acordarea sporurilor. Cred ce vor mai fi probleme deosebite. Noi aplicăm o lege sublinierea există. Subliniere-i ceder pe care încerc mesele echilibre, a declarat Sorina Pintea, luni dimineață, la digi 24 I-a spus ce în ca sporurilor este vorba despre interpretarea corectă a legii, sublinierei despre modul în care managerii spitalelor subliniere piuse să gestioneze fondurile. Se apropie sentina pentru omul doi în stat, ferici, anu, în fața judecătorilor. Trebuie să aplicăm o lege sublinieră să avem în vedere ceea ce a sublinieră-i lege adus sublinieră-i la major, la cresc sublinieră salariale importante pentru medici sublinieră-i asistenci medicali. Este vorba până la urmă de interpretarea corectă a legii sublinierei, din acest motiv am ales să discut cu fiecare manager să vedem care sunt modalitățile de aplicare sublinierei, să îi rog să vad modul în care s-au repartizat sporurile, dar nu este obligatoriu ca toată lumea să ia sporuri maxime, a adugat ministrul sănătății. Aproximativ 200 de angajați ai Spitalului Judecean de Urgență din Craiova au întrerupt lucrurile, sublinierei protestează, luni dimineață în Purtea Unit și Medicale. Relamâncele au fost limitate scorurile cu până la 50. De asemenea, în acest dimineață au loc proteste sublinierei la Spitalul Bagdasar Arsen din capital, iar noi proteste ar urma să aibă loc luni sublinierei la Institutul de Pneumofiziologie Marius Nasta din capital.